إن كانت اللصيحة واحدة فإذا <تصفيق> هم خامدون يا حَصَاةَ على العباد ما ياتيهم عن رسول الله كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن لدينا محضرون وآية لهم أرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون <تصفيق>